Πόσο χαίρομαι και εγώ. Πόσο, πόσο χαίρομαι όπως κάναμε. Πάντα, κάθεται. Κάτσε, κάτσε. Η χαρά είναι <έχει> μεγάλη. <σχυρίο> Μόλις υπογράφησα και το μήνυμα για τα 4η <σχυρίο> <τα 4> <σχυρίο> του, του συναγερμού. <σχυρίο> και βέβαια είχα την ευκαιρία και on camera <σχυρίο> να επιβεβαιώσω αυτό το οποίο φυσικά γνωρίζουμε. Πάρα πολύ στενέ σχέσεις μεταξύ των δύο κομμάτων μας <σχυρίο> και είναι πάντα πολύ μεγάλη κάθε φορά που σε επισκέφτομαι την Αθήνα. Πόσο σε αυτή την συγκυρία, όπου η Ελλάδα έχει εθνικές εθνικέ και απαιτείται να είμαστε απολύτω συντεταγμένοι στον ελληνικό μα, πάντα με γνώμονα το διεθνέ δίκαιο και του δεσμού που δεν μπορούμε με τίποτα να διαραγούμε μεταξύ του ελληνικού και του κυπριακού. Πρώτη, μου, την τελευταία φορά που βρεθήκαμε, Έγιωθα σε ρίχανες ότι η Ελλάδα με το πρωθυπουργό, τον Γεία, τον Μητσοκάκη, ξενεκέφευσε την αξιοπιστία της στη διεθνή σκηνή. Σήμερα, σε αυτή τη διεθνή θα σου πω τη διώθουμε διπλά καλή Γιατί η διαχείριση της οικονομική κρίση έδειξε προς η Ελλάδα έχει μια ιδιασία που μπορεί να διαχειριστεί και πανεδότητας της χρήσης, και το ίδιο κάνουμε και εμείς στο Συντήθρο, αέρα, Σύντρο, και ως έλεγχος, ο Κύπρος, νιώθουμε ότι δεν για την δική μας διαθήριση, η Ελλάδα και η Κύπροση, τα Έτσι. καλά παραδείγματα και πρόσφατα. Έτσι είναι, κύριε, και πάρα πολύ σημαντικό. Διότι νομίζω ότι και η Ελλάδα και η Κύπρο ευχάριστα αυτού οι οποίοι ίσω προεξοφλούσαν ότι θα είχαμε κάποιε δυσκολίε στην αντιμετώπιση αυτή τη γεωλογική κρίση. Τα καταφέραμε εξίσου αλλά και οι δύο χώρε. Γιατί? πήραμε γρήγορα μέτρα, πήραμε τολμηρά, πήραμε δύσκολα ε, μέτρα. Ε, τα οποία όμω θωράκτησαν ε, τη δημοσιακή και μα επιτρέπουν τώρα, οργανωμένα να επανεκκινήσουμε τι πολιτικέ μας Σήμερα είναι μια σημαντική μέρα, και Ελλάδα, καθώς, είναι η πρώτη μέρα που διαχόμαστε απευθείας πτήσης σε όλα τα αριδρομιά μας από το εξωτερικό. Και είναι και η πρώτη μέρα στην οποία δοκιμάζουμε το καινούριο σύστημα της στοτερνεύνης ηχνηλάτησης και τεσταρίσματος των επισκεπτών μας με ένα τρόπο πολύ, πολύ προηγούμενο, προσθέοντας έναν εξαιρετικά σύνθετο Αγόριθμο, και έχοντα βάλει πάντα και όλα τα, τα πρωτόκολλα τα οποία θα επιτρέπουν στου επισκέπτε να αισθάνονται πάνω από όλα ασφαλεί. Στην Ελλάδα, αντίπροσθε είναι σήμερα στι προτιμήσει των το, διευθυντών επισκεπτών, ακριβώ επειδή κέρδισαν το στίχημα τη αντιμετώπιση τη πρώτη φάση του κορονοϊού. Mm. Αλλά, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό, καθώ ανοίγουμε και εμεί και τι να εξακολουθούμε yeah. να είμαστε εξαιρετικά υπεύθυνοι στην τήρηση των πρωτοκόλων ε, στι μάσκε που yeah. χρειάζονται και το, χρειάζεται, το, χρειάζεται, το χρειάζεται, στην εστίαση και στον ξενοδοκιακό κλάδο και να αναγνωρίσουμε ότι δεν έχουμε το πλούσιο χρόνο απόλυτα. Ε, την κρίση ο ιδός είναι, είναι μαζί μας, είναι κυκλοφορεί και θα πρέπει να επιστρέψουμε σε αυτή τη νέα κανονικότητα με πολύ μεγάλη υπευθυνότητα. Το ίδιο φυσικά ισχύει και για ε. εσά. Είναι και πιο δύσκολο κομμάτι από τη μια η επανεκκίνηση τη οικονομία, και από την άλλη διατήρηση <συσχελίου> της η διατήρηση τη συνέχεια. Η επανεκκίνηση είναι πιο σύνθετη από το πλήσιμο. Ε, και βέβαια διαχειριζόμαστε και τι οικονομικέ συνέπειε, δίνοντα πρώτη ε, τη μεγαλύτερη έμφαση στη διαφύλαξη των θέσεων εργασία και στη στήριξη του εισοδήματο των εργαζομένων. Και βέβαια θα έχουμε και μια πολύ ε, δύσκολη, αλλά ελπίζω θετική ε, ως προς την εξέλιξη της διαπραγμάτωσης στην επόμενη συμμετοπορρυφήση, του αμάζι μαζί με τον Πρόεδρο, τον, τον, τον, τον, τον φίλο Νίκο, θα αγωνιστούμε για να στηρίξουμε τον πυρήνα της πρόταση της Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ε, η οποία θεωρώ είναι με τομερή πρόταση που πρέπει να διαδικηθεί ε, στην επόμενη συμμετοπορρυφήση.